Hello, Doctor. Yes, yes. Sit here. So, Mr. Kapadia, how are you feeling today? کپاٹیا کہنا تھا جو کچھ بھی تجھ سے یہ ہوئی ہے مجھ سے تھوڑا سا کچھ دل میں رہ گیا कागज की नाव पे लिखा आधा पौना झूठा सच्चा लफ्सों के दरिया में बह गया लाओ लाओहा जल्दी से एक वादा तो कर लेर देखो कहो तुम जी ले या मर ले छावा मेरा तू है ही सजनी मैं तेरे गुन गवा तू है मेरी ठंडी छावा मेरा तू है ही सोचा था जो कुछ भी मैंने कंगन वाली चुमके गहने सतना साखों में रह गया धड़कन सावन तुमसे भी ये कह गया लाओ हाथ जल्दी से एक वादा तो कर ले धर देखो कहो तुम जी ले या मर ले کہاں میں نے کہا جلدی سے ایک بات آ تو کر لے ادھر دیکھو کہو تم جی لے یا مر لے Capadia. I said, how are you feeling today? <laughs> I feel great.